سلام دوستان برمیگردیم به سال 1931 در یکی از راههای منطقه اگارریستان است کشور سوئد در حالی که جای قدمهای مردم روی برف حرف شده بود به سربچه لاپری روی دوچرخه کنه خودش سعی میکرد با حرکت به چپ و راست از افتادن توی اون وضعیت روی زمین جلوگیری کنه توی جعبه پشت دوچرخه پسرک تعدادی جعبه کبریت بود که سعی در فروش اونا به مردم دهکده خودش داشت. توی اون زمان سن اون پسر به پنج سال نمی رسید. اینجا استدیو آگاه و من علی رزا ناصری هستم. با ما همراه باشید. پسرک سال 1926 در روستای الیمنتاری اگناریت به دنیا اومد. و به نظر می رسید که جنهای تجارت و کسب و کار اجدادش به او رسیده بودند تا در تمامی وجودش و قدرت جای خودشون رو پیدا کنن. در سال 1897 شرکت پدر این پسر در حال ورشکستگی بود و اون چون نمیتونست راهی برای پرداخت بدهیهای شرکت خودش پیدا کنه در نهایت با خودکشی به زندگیش پایان داد. اما در این بین مادر بزرگ پسرک که و چرخ سوارتونست و کار شوهر خودش که از دنیا رفته بود رو نجات بده. و به این صورت اراده و پیگیری خودش رو در رویایی به مشکلات و سختیها به پسرک منتقل کنه ما در بزرگ فرانسیس آهنین تأثیر مثبت فی نه تنها بر روی اون کودک بلکه روی تمامی اعضای خانوادهش داشت و با وجود اینکه از لحاظ اصل و نسب از خانواده سادهای بود اما فوقالعاده زنی باهوش از زکاوت بود در اون زمان اقتصاد سوئد مثل امروز که اقتصاد داره نبود کشور کشوری فقیر بود و مردم عمدتا کشاورزی مشغول بودند کلا شرایط به صورت سختی میگذاشت در این بین مناطق روستایی این کشور روزای بدتری داشتند و فرق در میان اغلب مردم روستایی شایع بود. پسرک توی این شرایط اقتصادی کشور در 5 سالگی به وسیله دوچرخه تعداد کمی جوی کبریت را در میان مردم روستای خودش به فروش می رسون. توی هفت سالگی با رفتن به روستاهای دور اطراف شروع به گسترش ناحیه جغرافیای تجارت و تنوع مشتریان خودش کرد. پسر وچه کبریت ها رو برای اون به صورت عمده از با قیمت تقریبی 88 اور برای 100 جعبه کبریت می خرید که برای هر جعبه نزدیک به یک اور و بیشتر با هزینه هاش پای اون تموم میشد. پسرک جعبه ها رو با قیمت دو سه وگاه حتی 5 اور به فروش می رسوند. در این فاصله بهتون بگم که اور سکه و عرض فلزی رایج در اون زمان در کشورهای نروژ و دانمارک بود در ده سالگی، در زمینهای مختلف مثل تزین درختان کریسمس خرید و فروش مداد و ماهی های کسه خودش بود شروع به فعالیت کرد نوبتی هم که باشه نوبت معرفی این شخصه پسره که داستان و ما کسی نیست جز اننینگار کمبراد توی 17 سالگی پدرش بهش جایزه نقدی به خاطر نمرات بالاش در مدرسه داد. همونطور که میدونید به صورت طبیعی باید این جایزه رو صرف تفریحات خودش و گشت و گذار با دوستاش و خوشگذروی با اونا مثل همه جوون های خودش. میکن. اما این شخص رفت و ب... با این پول شرکتی به نام اکییا را تأسیس کرد که نام اکییا بر گرفته شده از حروف اول اسم و فامیل او بود و دو حرف دیگه مربوط به مزرعه و منطقه ای که در اون به دنیا اومده بود میشن اکییا شرکت کوچیکی بود که در ابتدا اصلاً با اون چیزی که الان می‌شناسیم شباهتی نداشت توی تجارت خودکار کیف قا و جورا فعالیت داشت بیشتر این فروششونم متعلق بود به خودکار که توی اون زمان چیز جدیدی به حساب می اومد سبک و تقفند بازاریابی خاص خودش رو پیروی میکرد مثلا دادن یک به انجام قهوه و کیک به هر کسی که به نمایشگاه وارد میشهد. اندیشه ها فکرای او در زمان خودش بسیار جالب و تاثیر بود و باعث شد که خیلی از رقبای خودش توی بازار جلوتر بزنه. به شکلی که وقت جواب دادن به تلفن رو هم نداشت. با وجود نداشتن وسیله نقلی موتوری از گاری های توزیع شیر که در اون زمان رایج بود برای رسوندن سفارشات و کالاها به های قطار استفاده می کرد. توی سال 1948 موضوعی رو متوجه شد و اون موضوع این بود که توی جامعه سوئدی مردم خیلی به داشتن اساسی منزل فاخر اهمیت میدن ولی به خاطر هزینه بالای اون خیلی هاشون از این خواسته صرف نظر میکنن و اونو میذارن کنار. این جاگ بود که فرصت رو غنیمت شمرد و از این تاریخ به بعد اکیا شروع به ساخت اساسی منزل با هزینه کم به کمک مجموعه ای از تولیدکنندگان محلی اطراف خونه اینگوار که در جنگل ها مشغول بودند کرد. رشد کاری و توسعه خطوط تولید توی این زمینه باعث شد که این شاخه از کسب و کار منبع اصلی درآمد برای اکیا باشه. این مشتریان طبقی درآمدی متوسط و پایین را هدف تجارت خودش قرار داده و استراتژی رو پی گرفته بود که اغلب شرکت ها از اون استفاده میکردند استراتژی سود کم فروش زیاد به این صورت که مقوله مشهوری در شرکت ایکیا به عنوان یکی از قواعد مقدس این شرکت و سرلوحه کار مدیران اجرایی این شرکت از ازینگار هست که میگه فروش 600 صندلی با قیمت کم بهتره تا شما 60 صندلی با قیمت بالا بفروشید این استراتژی برای رقبای این شرکت کشنده بود به همین خاطر تا دلتون بخواد برای ایکیا دشمن پیدا شد سال 1955 شرکت های رقیب و در رأس اونها شرکت عظیم گوی مارز فابریکر شروع به فشار تولید کنندگان محلی کردند تا خرید از ایکییا و تولید برای اون را متوقف کنند. تا جای هم موافق شدند. اینجا بود که جنگ قیمت بین ایکییا و رقیباش در گرفت. از طرفی رقبای بازار ایکییا اونقدر قدرتمند بودند که میتونستند هر رقیبی رو با خاک اکسان کنند. علاوه بر نژا بر سر قیمت محصولات از نفوذشون برای برهم زدن رابطه ایکییا و شرکت تولید اساسی و چوب شوروی هم استفاده کردند. روزای سختی بود و تنها یکی از این موارد کافی بود تا ایکییا را از صحنه روزگار محو کنه. این گوار بنگه‌داشتن آدم‌های باهوش که توانای حل مشکلات رو داشته باشن در کنار خودش و استخدام اونها اهمیت بالایی در این زمان چهار نفر فقط باش کار کارمند چهارم گیلیس لوندگرین، جوان فارغ تحصیل مؤسسه تکنولوژی مالمو بود که در سال 1953 به ایکییا ملحق شده بود، یعنی تقریبا دو سال قبل از جنگ رقابتی که شکل گرفته بود. در یکی از روزها این وار به گلیس مأموریت داد که یک میز سپایه که در سوئد به طرح لوفیت یا برگ درخت مشهور بود رو به استودیوی نزدیک برای اکس برداری جهت استفاده در کاتالوگ شرکت ببره. گلیس میز رو حمل کرد و میخواست اون رو در خودروی سواری کوچک ولوا قرار بده. اما با وجود های بلند میز موفق به این کار نشد. هر چقدر راه‌های مختلف جا دادن میز توی ماشین رو امتحان کرد، نشد که نشد. از این کار دست کشید و برای مدتی شروع به فکر کردن برای انجام این کار کرد در اون زمان اساسیه منزل حجم و بزرگی داشت که اینم باعث سختی در حمل و نقل و افزایش هزینه اون می شد در همین بین که گیلی سری در گذاشتن میز در ماشین داشت فکری به ذهنش رسید و اون این بود که ما چرا پایه های میز رو جدا نکنیم و اون رو در ماشین قرار بدیم و هر کجا نیاز باشه برسونیم همونجا ها رو دوباره جا بزنیم در این زمان بود که فکر بسته‌بندی پک متولد شد که توی اون مشتری میتونست به راحتی های پهن و جمع و جور رو جابجا جا کنه و هر جا نیاز باشه بدون داشتن این نیاز خاصی اساسیا رو دوباره سرهم کنه شعار اونها از اون تاریخ به بعد وی هیت ایر شد که در واقع به این موضوع اشاره داشت که محصولات ایکییا در های بدون جای خالی عرضه و به وسیله اقیانوسها به سایر کشورهای جهان منتقل می شن. که این خودش باعث کم شدن هزینههای های حمل و نقل انبارداری و کارگری میشد. این مدل از کار بعد از اینکه گلیس اینگوار روغانه کرد حتی تولید محصولات رو به سمت تولید محصولات به اصطلاح مسطح ببره حرکتی که انقلابی در صنعت تولید اساسی به شمار می رفت و ضربه تمرکننده ای به رقبا ایکیا وارد کرد و باعث شد که این شرکت از یک شرکت محلی که در حاشیه فعالیت می کرد به یک امپراتوری جهانی در این صنعت بدل بشه گلیس علاوه بر این طراح چند محصول معروف ایکیا مثل کتابخونه معروف بلی که میلیون ها عدد از اون در سراسر جهان به فروش رفت بود این در سال 2018 از دنیا رفت و ثروتش چیزی بالغ بر همه یز ۷ همه میلیارد دلار بود. پس از 91 سال زندگی بدون گرفتن حتی یک باام کوچیک و حتی بدون اینکه تی رو وارد بورس کنه تا سرمایش رو ابزایش بده فقط سودها رو جمع و ذخیره میکرد و دوباره در کسب و کار خودش، برودشون میداد که به اسطلاح profits reinvest انجام میداد این بار در گذشت در حالی که ایکیا چیزی بالغ بر 420 فروشگاه در 55 کشور مختلف جهان و نزدیک به نیم میلیون نفر نیروی کار و بیش از 9500 محصول مختلف از خودش به جا گذاشت تا تاریخ ضبط این ویدیو ایکیا 466 فروشگاه در 63 کشور جهان داره فروش این در سال مالی 2020-2021 چیزی برابر با 41 ممیز 9 دهم میلیارد یورو بود در پایان یک سؤال از شما دارم اینگوار در خانواده‌ای به دنیا آمد که به صورت ژنتیکی به تجارت و کسب و کار علاقه زیادی داشتند. و مادر بزرگ اون در تربیت چنین فرد درای اراده قوی نقش مهمی داشت آیا فرزندانمون که آینده مالیشون مهمه تربیت مالی و شخصیتی مناسبی دارند که از اونها فردی مثل اینگوار پدید بیاد جواب این سوال رو در کامنت ها بنویسید. اگر مطالب این ویدیو براتون جالب بود می کنید ویدیو را لایک کنید. در صورتی که ویدیو برای دوستان و افرادی که میشناسید مفید میدونید براشون ارسال کنید تا در آگاهیشون سحیم باشید. در نهایت برای دیدن ویدیوهای بیشتر موضوعات مختلف کانال استودیو آگاه رو دنبال کنید و دکمه سابسکرایب رو بزنید. فعلا تا دیدار بعدی خدا